Želite uvidjeti vidjeti sve o Border Collie pasmini pasa? Border Collie pas je izuzetno energični, marljivi i prije svega inteligentni pas. Pasmina Border Collie razvijena je uz područje škotske granice s ciljem čuvanja stoke. Poznati su po visokoj inteligenciji te se navode kao najpametniji psi na svijetu. Slijedi pregled top 8 najvažnijih karakteristika Border Collie pasmine pasa. Prva karakteristika, karakter. Karakteristike Border collie su izvrsne za sve koji traže pametnog, neumornog i marljivog psa. Radi se o psima koje je moguće istrenirati za razne zadatke. Ipak preferiraju one gdje je potrebna konstantna aktivnost popučivanja stade i pseće sportove. Border Collie psi su entuzijastični, inteligentni, odgovorni, uporni, energični i oprezni. Kao i kod svake pasmine pasa savjetujem ranu socijalizaciju kako bi se pas priviknuo na različite ljudi, djecu, životinje i mjesta. Da li pas border collie često laje? Ova pasmina pasa nema tendenciju da laje često. Ipak apsolutno je neophodna fizička stimulacija kako ovaj pas ne bi usmjerio svoju energiju na destruktivna ponašanja i lajanje. Kako se border koli ponašaju prema djeci? Border Collie je dobar obiteljski pas koji voli djecu, a posebno se voli igrati s djecom. Bez obzira na doba dana ovim psima nikada neće biti loše vrijeme za igru. Dakle ako ste aktivno obitelj s djecom tada je ovo apsolutno dobar pas za vas. Ipak ako imate malo djete svakako savjetujem da nadgledate kako se odnosi prema psu. Pas je često agresivan u situacijama kada pokazuje znakove dominacije, ga nešto grize za uši i rep, ga se povlači za uši i rep, spava i jede. Dakle nadgledajte interakciju i spriječite neželjene posljedice neprimjerenog ponašanja obje strane. Kako se ponašaju prema drugim psima? Iako su bordercovi psi prijateljski nastrojeni prema ljudima, oni su ipak i čuvari stada. Ponekad mogu biti oprezni prema drugim psima i životinjama. Ipak ako ih rano socijalizirate prihvatit će sve životinje. Je li pas Border Collie agresivan pas? Border Collie ne spada u agresivne pasmine pasa. Radi se o prijateljski nastrojenim psima koji vole upoznavati druge ljude i životinje. Agresivnost im nije prirodno ponašanje i ako je vaš pas agresivan tada ste svakako negdje pogriješili. Druga karakteristika koliko dugo živi Border Collie pas? Border Collie psi žive 10 do 17 godina. Treća karakteristika dresura Border Ci psa. Dresiranje Border Collie psa nije teško. Zašto? Radi se o pametnim psima koji su osjećajni i žele udovoljiti vlasnicima. Kako dresirati Border Collie pasminu pasa? Iako je pse ove pasmine mogući naučiti sve što želite, oni preferiraju aktivnost i aktivne sportove. Nije im potrebno puno puta ponoviti određenu naredbu i vrlo brzo pohvataju sve. Dresiranje border kovi psa zahtjeva poznavanje tehnika dresure pasa početak u ravnoj dobi i dosljednost, aktivnost tijekom dresure i poslastice i pohvala. Tako dakle, započnite u ranoj dobi, koristite tehniku pozitivnog poticanja, budite dosljedni i nećete imati nikakvih problema s dresurom svog psa. Četvrta karakteristika, briga. Border Collie pas ima gustu dlaku koju je potrebno češljati dva puta tjedno, a za vrijeme linjanja svaki dan. Vježbanje je apsolutno neophodno nekoliko puta na dan s dužim vremenskim periodima. Šetnja je dobra, ali poželjno je trčanje i igranje igra poput frisbee igre. Peta karakteristika, težina. Ženke Border Collie teže od 12 do 19 kg. Mužjaci Border Collie teže od 14 do 20 kg. Šesta karakteristika, visina. Ženke border kolija visoke su od 46 do 53 cm. Mužaci border kolija visoki su od 48 do 56 cm. Sedma karakteristika, jesu li border koji psi skloni bolestima? Radi se o aktivnoj i pasmini pasa. Ipak, dobro je pripaziti na simptome dysplazije kukova, gluhoće, epilepsije i anomalije oka. I osma karakteristika, hrana za pse. Odebrom kvalitetne hrane za pse vaš će pas Border Club biti zdrav i lijep. Uvijek ostavite ovom energičnom psu dostupnu svježu vodu. Iako nisu skloni prekomjernoj težini, ako žive u kući pripazite na količinu unosa kalorija te na količinu visokokaloričnih posvestica koje dajete psu za vrijeme do resure, Kada su ovi psi dobar izbor za vas? Border Collie psi su dobar izbor ako tražite energičnog i pametnog psa, dobar izbor ako tračite psa koji je uvijek spreman za igru, dobar izbor ako tračite psa za pseće sportove i dobar izbor ako tražite psa čuvara stada koji će pratiti i okupljati stado. Border Collie psi nisu dobar izbor ako želite psa koji ne zahtijeva puno pažnje i nisu dobar izbor ako želite psa koji će živjeti u kući bez puno fizičke aktivnosti. Slijede slike Border collie slika štenca Border koli psa, slika odraslog Border koli psa, slika starijeg Border koli psa. Želite li vidjeti više? Kako biste saznali više o Border Collie ima pogledajte člana koji sam izradio za vas detaljnim opisom Border Collie pasmine pasa. Link je u opisu videa. Ako vam je video bio koristan i dobar kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti.